Перші квадратні метри нової покрівлі збирає Юрій. Чоловік приїхав з Одещини на волонтерських засадах. «Нараз ну, на даний момент ми, виходить, знімаємо старий шефер, тому що йому так, є частично дуже повріжджен і перебиті доски. Тобто ми от міняємо все на нову доску. Тобто, тут видно, доска є доска і вже готова доска. І, в принципі, зміняємо на, на новий шефер. Тож тобто, робота робити, а кого й немає. У кого руки правильно ростуть, то ну, це не важко». Голова ОСББ цього будинку Руслан Бузик говорить, що заливати верхні поверхи почало одразу після обстрілу. Ну, «Во-первых, в день прильоту вже там лив дощ. Вот. і ну слава Богу, опять же, департамент спочатку представив тенти, котрим ми там уже дири, які були слишком больші. Ми как-то їх там вложили, то есть... Критичний момент ми вбрали, але все одно, вот, слава Богу, додалися. В поверхівці живе понад 25 сімей. Деякі люди допомагають на горищі, де тривають роботи. Підготавлюю как бы, пространство, щоб хлопцям було краще працювати. Клівка для вистачення утічки від дождя на час. Як вона тут з'явилася, коли? Відповідь збриву крыши поврідилась, закрили льонки на В департаменті житлово-комунального господарства розповіли, що на ці роботи видали 100 дерев'яних направляючих, стільки ж шиферин та 50 кілограмів покрівельних цвяхів. Плануємо допомагати, якщо назбирається також група людей, з ваших мешканців-миколаївців, для того, щоб ми змогли об'єднуватися і далі робити якісь об'єкти. Тобто розбір завалів, Можливо, ще забивання дверей, вікон, листами USB для того, щоб спіти до зими. Добровольці – це команда людей з різних міст та областей. Вже працювали та працюють в Києві, Харкові та інших містах, де від обстрілів російських військ також пошкоджені покрівлі. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаїв.